Merturia care îl îngroap pe full PSD, îmi era fric de dragnea. Mi-a propus colaborarea cu PSD sublinierei. totele mi-a spus că voi fi angajat temporar la DGASP. Anisa Niculina Stoica, una dintre angajatele DGASP Teleorman menținut în funcție sublinierei. Peletit de sublinierei lucra de fapt la organizația PSD. A declarat, Miercuri, la Instanca supremă, unde urmează să fie audiat sublinierei liderul PSD, Liviu Dragnea, ce ea nu a cerut nimnui să fie angajat pe vreun post, ce lucra în presa locală sublinierei ce Liviu Dragnea i-a propus colaborarea cu PSD, tot el fiind I cel care i-a spus ce va fi angajat la DGASPC, temporar, pentru a încasa un salariu, în condițiile în care la PSD nu era peletit. Ea spune ce a fost o situație confuz pentru ea, ce a întrebat unde va lucra, de fapt, sub liniere ICI s-a răspuns și la partid. La acestor, la își continuau audierile, de afară auzindu-se huiduielii subliniere iscandri ale protestatarilor Diez rezist aflați în faca instituției. Fac o mic precizare, nu am cerut niciodată să fiu angajat. Nu am cerut nimnui să fiu angajat pe vreun post. Eu lucram în presa locală atunci. Domnul Dragnea mi-a propus această colaborare cu PSD, prin 2006 cred, la o întâlnire la Camera Deputaților am făcut cu o no subliniere pink. Erau mai mulți prezenți, inclusiv Adriana Botorogeanu. Am avut o discuție în biroul lui de la Consiliul Judecean Teleorman. Mi-a spus ce vrea să înfinceze un birou de pres la PSD Teleorman. I-am spus ce nu am mai făcut pere, dar a subliniere putea încerca. Era o experiență interesant. Nu era vorba despre o funcție anume, nu mi-a precizat, le-a spus magistracilor Anisa Stoica, audiat ca martor. Ea a mai susținut ce o cu ea au mai fost adus sublinierei doi jurnale subliniere din pres local, dar nu au stat, iar ea nu a fost peletit trei luni. Anisa Stoica a mai spus ce, la un moment dat, Liviu Dragnea a întrebat-o dacă situația ei legată de plată a fost rezolvat Sublinierea i-a răspuns ce nu. Nu sublinierea nici cine trebuia să o rezolve. Domnul Stuparu, Timotei Stuparu, secretarul PSD Teleorman. Nere, a fost enervat de prezența mea în partid. Am lucrat la stuparul între 2000 și 2002, dar nu am apelat la el să me angajeze. Nu am apelat la nimeni să intervină la domnul Dragnea pentru a fi angajat. Trebuia să fim peletici cumva, de asta s-a luat această decizie. Domnul Dragnea a avut ni subliniere te discuții cu ni subliniere de persoane pe care nu mi le amintesc subliniere. Imi a spus că voi fi angajat la protecția copilului teleorman, spunând ce este o decizie temporar. A fost confuz pentru mine. Sublinierea am unde voi lucra. Am întrebat unde voi des, urea activitatea. Mi s-a spus ce la partid. Punct, mi s-a răspuns pur și simplu ce voi fi în cadrul partidului. Nu mai stiu cine, dar precizez ce nu, domnul Dragnea. Erau foarte multe persoane în partid atunci, nu pot preciza cine mi-a spus ce voi lucra în partid. Domnul Dragnea nu era acolo când întrebasem. A sublinierea ce ne-am conformat, a mai susținut ea. Toica a mai spus ce ulterior a dat examen la DGASPC, dar la scurt timp sublinierea a sublinierei Adriana Botorogeanu au fost chemate de directoarea direcției Floarea Alesu, care le-a întrebat de ce nu se prezintă la serviciul la DGASPC. A spus ce că mecar am putea merge juntate de timp acolo la partid, juntate aici. Dar să fim prezente subliniere-i Doamna director B ce sublinierea tia. Nu subliniere tiu de unde subliniere tia ce eu sublinierea i botorogea nu ne urme activitatea la sediul partidului. Aie era IT din birou după un timp, apoi a revenit subliniere a spus ce mai bine nu venim la direcție sublinierea Ice ar fi bine să nu ne vad nimeni acolo, a afirmat ea, susținând ce Botorogan nu le-a dat alte explicacii. A mai spus ce nu s-a simțit protejat de Liviu Dragnea, sublinierea ce nu a făcut parte din cercul relațional al acestuia. Precizez ce nu m-am simțit niciodată protejat de domnul Dragnea sau de altcineva. Au tot fost martori care au spus asta, dar eu nu am făcut niciodată parte din cercul lui relațional. Întrebat de magistrat de ce a existat acea situație dacă nu era protejat de Dragnea, femeia a răspuns: Cred ce toți voiau să-i -i pe locul de muncă, nu sublinieră tu? Îmi era frică de domnul Dragnea, nu e vina lui, chiar la un moment dat mi-a spus. De ce doamna a ales-o sau ceilalți au acceptat? Nu de dragul meu, la partid era nevoie de oameni care se muncească. La Gnasc nu sublinie rătiu. Poate din dorinca de a ajuta partidul, nu sublinie rătiu. punct în care am pronuncat în faca Doamnei ales un numele lui Dragnea a fost în 2008, când mi-am dorit să fac ni subliniere de campanii pentru copii, voiam subliniere special speciale subliniere-ti. Am încercat să o impresionez, i-am spus ce aceste campanii vor fi cu acordul presubliniere dintelui. Dar va spun ce nu m-am simțit protejat de domnul Dragnea, a spus Anisa Stoica, care este audiat în calitate de martor la solicitarea avocaților lui Liviu Dragnea, potrivit Newsro. Răspunzând întrebărilor magistratului dacă ar fi putut să le refuze pe Dragnea sublinierei dacă s-a simțit obligat fac de el. Anisa Stoica a spus și îl putea refuza sublinierei ce nu s-a simțit obligat să îi accepte propunerea. Am lucrat cu pelecere cu comul Dragnea, am avut încredere în el. De asemenea, ea a fost întrebat de ce magistrat dacă atunci când a dat examen la DGASP că a intervenit cineva pentru ea, spunând ce i s-a dat bibliografia, care oricum era public, dar ce a învăcat, cumva da. Mi s-a dat bibliografia. Nu stiu dacă cineva a intervenit în favoarea mea atunci. Eu chiar am mâncat. A fost concurs. În afară de doamna directoră Lesu, nicio alt persoană din conducerea direcției nu a chemat să dăm explicații de ce nu venim la serviciu. La acestor. Continu procesul în care Liviu Dragnea este judecat pentru abuz în serviciu în cazul angajerilor fictive de la Gaspk, el urmând ce fie audiat. De afară se aud huiduiele sub liniere Dragnea, la cu subliniere cerie, ale protestatarilor rezista flaci în faca